هتلاقوا حد زيي انا البابا بابا مين ولا اي بابا فجر يا تشوفلك خرابه احذر اوعى تحط نفسك ده احنا في الشارع عصابه